بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اليوم نتكلم مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا يا سيادة الرئيس احنا دلوقتي بقينا في وضع صعب جدا ما يحتملش التأجيل ونتكل على الله كده ونفتحه خبيئة الملكة كيلوباترة و... ونشاهد الحقائق التي موجودة على الأرض الواقع بدل من أن أتحدث معكم إحنا نشاهده كل حاجة بنفسينا إن شاء الله مشاهدة على الطبيعة لكل شيء وكتاب يبقى مفتوح قدامنا للدراسة إن شاء الله وربنا يسهل الحال وناصر على الملكه كيلوباترا ان شاء الله وبدء فعاليات عمليات ساعه كبرى في ارض مصر ان شاء الله ويبقى النتيجه طيبه لينا وننقذ انفسنا ون حاجات كثيره هتبقى حلوه و ونخ... يعني ديون مصر دي تسدد بالكامل ان شاء الله نبدا عصر الطاقه الشمسيه النظيفه وتغيير اسلوب حياة المواطن الى الافضل ان شاء الله والافضل للحكومة وللشعب في وقت واحد ان شاء الله سوف تجدوا كل خير وننتظر ونترقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفر والتنقيب في ارض معلومة وخالية يعني من ليس لها مالك وفي الصحراء اصلا يعني لن يشغلنا شيء ولا كثافه مروريه ولا اي حاجه ولا حتى اي عوائق يعني والارض فسيحه وبارحه يعني سهله الحفر ان شاء الله والنتائج سوف تكون مبشره وسريعه لمعرفتنا بالموقع تحديدا وكان معكم أمل حسني متنبأ بعلامات الساعة الكبرى وحاصل علي ليسانس آداب قسم جغرافيا وشكرا علي حسن استماعكم تليفون زيرو اتناشر